När du har spilt in en film på 360 kameran ditt så må du overføre filmen till iPaden för att redigera den. I vårt exempel så bruker vi Insta360 ONE X. Och det jag gör är att jag går på album och så går jag på kamera eh som nu är kopplad till och så väljer jag den fil jag önskar överföra och så trycker jag överför. I vårt exempel så jeg er jeg nå allerede lagt inn denne på harddisken. Og du kan se at jeg, når jeg er local så er jeg på harddisken på iPaden. Og her kan jeg velge mellom å se på bildene mine og se på videoene mine. I dette tilfellet er det jo denne videoen som vi bruker i eksempelet. Så nå åpner jeg denne for redigering. Det dere ser her er at jeg allerede har klippt i denne videoen. Jeg skal vise hvordan jeg gjorde det. Jeg går på denne pennen oppe til venstre, og når jag går in på pennen så har jeg blant annet muligheten å trykke på trim. Og trim det vill si at hvor mye av filmen er det som skal bort. Så det så trykker jag på den, og så sier jeg hake, så kan dere se når jeg trykker på play nede til venstre når spiller den filmen. Og her ser dere at jeg ikke sier noe i selve filmen, Legg også merke til at selfie-stikken som jeg holder i høyre hånd nå er borte. Jeg kan panorere meg rundt i bildet, for dette er jo et 360-bilde som vi snakker om. Men jeg vet at cirka etter 5 sekunder, seks sekunder, så begynner jeg å snakke. Og da går jeg inn, og så trykker jeg igjen på pennen oppe, og så velger jeg trim, og så velger jeg at jeg skal inn til seks sekunder. Og så går jeg og trykker oppe opp til høyre. Og da begynner filmen på dette tidspunktet. Så kan jeg selvfølgelig gjøre det samme med å ta vekk slutten. Så hvis jeg trykker til høyre her på slutten, så kan jeg velge for eksempel at du ikke ser hånda med stikke fram på den måten. Og dermed sier jeg at jeg lokker munnen i forhold til å være ferdig å snakke. Og da kan jeg trykke på punkt igjen for å da klippe vekk det. Vi kan selvfølgelig gjøre mye andre ting her uten at dette skal være noen redigeringsfilm, men jeg skal bare vise hva vi har muligheter til. Vi har mulighet til å legge på filtre, vi har mulighet til å stille eh, kontraster og så videre. Vi har muligheten til å sette opp hastigheten, og det er faktisk en veldig grei ting å få med seg. For, for eksempel hvis du ute og går en tur i skogen og det skjer fem minutter som det ikke skjer noe viktig ja da går det an å klippe det vekk i et tredjeparts redigeringsprogram. Dette programmet klarer bare å ta vekk start og slutten. Eller man kan kjøre veldig høy hastighet som hyperlaps. Og da går jo dette veldig veldig fort og du får kortene tiden vesentlig. Så hvis man tar opp en tilfeldig film og for exempel du møter tre dyr på din vei i løpet 20 minutter så kan du gå veldig fort mellom de tidspunktene da du ikke ser et dyr til da du for eksempel ser et dyr. Och visst en furen flyr för dig, bak dig, så kan det hende at du ändå att du uppdagar det i postproduction och väljer oss nu kamera och fortæll om det bak förli at i 360 video så filmer du ju allt överallt hele tiden. Då trycker jag på X och så eh urskyl, och på hake, för då har jag gjort dette valget.